PowerPoint on esitysgrafiikkaohjelmien markkinajohtaja. Sen avulla voit lisätä visuaalisuutta esityksiisi, kuvittaa kerrontaa, kiteyttää ydinasioita ja korostaa tärkeitä asioita, auttaa ymmärtämään. Esitysgrafiikkaa käytetään nykyään muuhunkin kuin esityksiin. Se toimii viestinnän apuvälineenä samalla tavalla kuin verkkosivut, käyntikortit tai yrityksen julkaisema sisältö sosiaalisessa mediassa. Esityksien parista kaikille on varmasti tuttua lukemattomat sivut luetteloita, jotka luetaan ääneen. Usein PowerPointin kritiikin taustalla löytyy osaamattomuus tai tietämättömyys sen mahdollisuuksista. On hyvä pitää mielessä, että esitysgrafiikkaohjelma on pelkkä väline. Sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei tee esityksestä hyvää tai huonoa. Yhä useampi esitys kuitenkin pidetään verkossa, jolloin esityksen pitäjä ei useinkaan näe tilaisuuteen osallistuvia ihmisiä, eivätkä osallistujatkaan aina näe esityksen pitäjää. Verkkovälitteisessä esityksessä haasteeksi nousee osallistujien mielenkiinnon ylläpitäminen, ja tässä diaesitys voi auttaa. Tyhjän paperin edessä tulee helposti tunne, ettei edes tiedä, mistä aloittaisi. Muistutetaan siksi mieliin hyvän esityksen piirteitä, ja miten tehdä pohjatyö onnistuneelle esitykselle. Onnistuneet esitykset vaativat aina valmisteluja riippumatta siitä, mikä esitys tai millainen toteutus on kyseessä. Älä lankea siihen sudenkuoppaan, että esityksen valmistelusi alkaa sillä, että avaat Powerpoint-ohjelman, alat suoltaa dioille tekstiä ja varmuuden vuoksi sisällytät kaiken mahdollisen tietovarantosi. Mieti seuraavaa näkökulmaa. Yleisen mielenkiinto ja sen säilyttäminen ovat suoraan verrannollisia siihen, miten hyvin esitys on valmisteltu. Kuuntelija antaa aikansa kuuntelemalla sinua, joten palkitse hänet valmistautumisella. Sinä siis annat aikaasi ennen esitystä. Katsotaan siten aluksi valmistautumisen vaiheita. Ensimmäisenä on suunniteltava sisältö. Mitä otan mukaan? Esityksen pohjalle haet laajemmin tietoa, mutta esitystä varten sinun tulee rajata sitä. Älä ota varmuuden vuoksi kaikkea mukaan esitykseen, äläkä varsinkaan dian sisältöön. Koska et voi puhua kaikesta, suodata olennaisin esiin. Jos valmistat esitystä vanhan esityksen pohjalta, karsi siitä alkuun kaikki vanhentuneet tiedot pois. Yleensä esitys kannattaa pitää mahdollisimman käytännönläheisenä ja havainnollistavana. Älä vain esittele tietoa, vaan ymmärrystäsi. Vaikea selkoisuus ei kuulu asiantuntijuuteen. Voit jo tässä vaiheessa kasata ideoita sisällön välittämiseen ja havainnollistamiseen. Yksi oma työnsarkansa on kuvien etsiminen. Esityksissä yleensä on hyvä käyttää kuvia asioiden havainnollistamiseen. Nämä kuvat on syytä esitellä esityksessä. Niiden lisäksi esityksiin kuuluu paljon kuvituskuvia, jotka ovat esityksessä lisäämässä muistijälkiä. Ihan kuten tämän dian oikealla oleva kuva. Materiaalin kokoaminen on esittämäsi asian jäsentelyä esitykseksi. Sen kautta avaat näkökulmaasi. Dioihin sisällytät jo aineistostasi tälttämättömmän. Jos pelkäät, ettei et muista kaikkea, mitä haluat sanoa, PowerPointissa tässä kohdin auttaa muistiinpano-osio. Sen sijaan, että heti kirjoitat asiasi diaan, aloita kirjoittaminen ensin dian muistiinpanoalueelle ja sen jälkeen poimi muistiinpanoistasi ydinsanat ja avainlauseet dialle. Täydennä näitä visuaalisilla elementeillä. Muistiinpanosivun tekstiä voi jäsentää luetteloin ja muotoilla, esimerkiksi lihavoida. Muistiinpanon tekstit on mahdollista pitää esillä esittäjänäkymässä, jos pitää esitystä webinaarissa. Tai nauhoittaessa esitystä nämä muistiinpanot voi myös laittaa näkyville. Muistiinpanosivut voi myös tulostaa ja pitää niitä käsissään esitystä pitäessä. Tätä voi esikatsella välilehdeltä näytä ja valitse muistiinpanosivun näkymä. Koska kaikki sanottava ei voi olla diassa, on puheenvuoron sisältökin suunniteltava. Ainakin osittain sen voi kirjata näille muistiinpanosivuille. Harjoittelu on käytännössä esityksen läpikäymistä. Tätä vaihetta ei kannata aliarvioida. Yleensä esitystä harjoitellessa ja ääneen läpikäydessä huomaa mahdolliset puutteet sisällössä ja erityisesti huolimattomuusvirheet dioissa. Samalla voi arvioida realistisesti esitykseen kuuluvaa aikaa. Ennen kuin avaat esitysgrafiikkaohjelman ohjelman mieti vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Miksi esitys pidetään? Onko kyseessä koulutus, tiedotus, innostaminen toimimaan tai myynti esimerkiksi? Kenelle esitys pidetään? Se määrittää esiteltävän asian taustatiedon tarkkuuden. Tiedät, pitääkö selittää asioita enemmän rautalangasta vai voitko keskittää aikaa enemmän itse asiasi. Tutustu kohderyhmääsi, niin osaat valita esitykseesi osallistujien kannalta mielekästä sisältöä ja viestiä sen tavalla, joka puhuttelee heitä. Missä esitys pidetään. Se määrittää muun muassa sitä, miten muodollinen esityksen tulee olla. Esitätkö tutulle pienelle työryhmälle, pienessä tilassa vai isommassa auditoriossa vieraammalle kuulijakunnalle. Milloin esitys pidetään? Tässä ei tarkoiteta ensisijaisesti vuorokauden aikaa, vaan sitä esimerkiksi, onko muitakin esiintyjiä. Olenko ensimmäinen vai viimeinen esiintyjistä? Onko mahdollista, että esitystä joutuu lyhentämään ja tähän varauduttava? Mitä erityistä minä voin antaa ihmisille tällä esityksellä? Tämä on tärkeä. Mikä on näkökulmasi, ydinajatuksesi, minkä tiedon haluat välittää? Tähän kysymykseen vastaaminen auttaa rajauksessa. Ajattele, että jos osallistuja kysyisi sinulta ennen esitystäsi, miksi minun kannattaa jäädä kuuntelemaan sinua? Mitä vastaisit? Ota tavaksesi miettiä tämä vastaus jokaiseen esitykseesi. Tosiasia on, että ihmiset yleensä jaksavat keskittyä kuulemansa tarkkaavaisesti korkeintaan 10 minuuttia tai jos aihe kiinnostaa riittävästi, ehkä 20 minuuttia. Jotta voit tukea keskittymistä, jäsentele esityksesi hyvin ja osoita jäsentely esityksessä. Esityksen jäsentelyn ohjeistus yksinkertaisesti menee seuraavasti. Kerro, mitä aiot sanoa, sitten kerro se ja lopuksi Kertaan, mitä sanoit. Nämä muodostavat esitykseen alun, keskikohdan ja lopun. Alku on tarkoitus herättää mielenkiinto ja houkutella odottamaan jatkoa. Keskikohdassa mielenkiintoa pidetään yllä jännitteen vaihteluilla. Sisällytä esitykseen ydinviestinä mielellään 3-5 tärkeintä asiaa, sillä ihmisen aktiiviseen työmuistiin mahtuu keskimäärin neljä kokonaisuutta. Voit esitellä asiasi aikajärjestyksessä, jossa kuvaat prosessin vaiheet etenemisjärjestyksessä kuten tällä dialla, tai vastakohta-asettelun tavalla, esimerkiksi edut verrattuna haittoihin, kokonaiskuvasta yksittäisiin tekijöihin tai luokitellen eri käsitteisiin perustuen. Jos tietäisit, että osallistujat tulevat muistamaan esityksestäsi vain kolme asiaa, mitkä ne olisivat. Korosta erityisesti aiheiden välillä siirtymiä. Esityksessä tarvitaan vaihtelua ja yllättäviä elementtejä, jotta osallistujien kiinnostus voidaan ylläpitää. On olennaista, että esityksessä on selkeä loppu, joka sisältää yhteenvedon, ydinviestin paketoimista ja kiteyttämistä, ei niinkään jankkaavaa toistoa. Pyri jättämään jotain ajateltavaa, kehota toimimaan, suosita, viittaa tulevaan. Kun pilkot esityksesi mielekkään kokoisiin palasiin eli kohderyhmän kannalta, helposti ymmärrettäviin osiin, se jää paremmin mieleen. Myös tarinat edistävät viestin mieleen painumista. PowerPoint-ohjelma auttaa esittelyn jäsentelyä diasarja-näkymällä. Se löytyy näytä välilehdeltä esitysnäkymistä. Dialajittelussa näet diat pienoiskuvina. Tässä näkymässä voi vaihtaa diojen paikkoja. Kun näkee enemmän sivuja kerralla, esityksen rakenne ja myös sen puutteet voivat tulla paremmin esiin. Hyvä idea vaatii kokeiluja ja muokkausta ennen lopputuloksen jäsentymistä. Annan seuraavaksi joitakin ideoita siihen, kun miettii, miten muuttaa sisältöä visuaalisemmaksi. Mieti, onko asialle olemassa jokin vakiintunut esitystapa. Esimerkiksi numerotieto kuvataan usein kaavioina tai taulukkoina. Käsitteelle voit miettiä, onko sille vakiintunutta symbolia. Voit poimia ideoita ja löytää hyviä esimerkkejä infografiikasta. Infografiikkaa löytyy useasta eri aihepiiristä. Voit myös tehdä kuvahakua aiheeseesi kuuluvalla hakusanalla. Pidä mielessä esitysgrafiikan rooli viestisi tukena. Älä anna sen viedä huomiota kokonaisuudelta, joka muodostuu sinun esityksestäsi, mahdollisesta muusta esitysmateriaalista ja itse tilanteesta. Kerrataan! Kun valmistelet esityksesi, voit kasvattaa yleisen mielenkiintoa esitykseen ja saada sen säilymään. Valmistelutyö koostuu useasta vaiheesta, suunnittelusta, materiaalin keräämisestä ja sen kokoamisesta sekä harjoittelusta. Viisi kysymystä tulisi ohjata valmistautumistasi. Mieti erityisesti, mikä on esityksesi merkitys osallistujalle. Jäsentele esityksesi selkeäksi kokonaisuudeksi. Ja visuaalisuuden lisäämiseen saat apua muun muassa kuvapankeista ja infografiikasta. Kun sisältö on suunniteltu, on aika avata PowerPoint.